ليل نادا غير عن كل الليالي طاق فيها اللحن وبيوت الجزائر شلها يا العظاني يبصت خيالي شلها دم الفرح مثل المخي لي بسليمان سليمان واصدح لا تبالي بركت فرحه وفيها الجو راي يا الشهم محمود الخصالي طيب الوقفات وفع طيبوه مورث طيب الخصاي وفضاه بجده يشيل الثقالي ايهف الرجل فخر معنى السلايم جده اللي منسله في كل عالي فوق الله للشام وخلي ما يوسف البيبي عسس من اطالي طيب المبدا ولطيب طيب وفي خواله لو مدح الشعر طالي ما يوفى البيبي رجال الهوايل لابد الحجان سبحنا هامة الحسنان فوق فخر وانت يا سلمان عندي حيل غالي بركتك فرحه ما تطلب بداي الف مبروك وعسى الافراح فالي والله يهمنيك يا شهد الخصايم للي نادى غير عن كل الليالي طاب فيها اللحن وبيوت الجزاين شلها يا العبادي بصدم خيالي شلها دم الفرح مثل المخايب احساس من طيب المبدا